توی این قسمت میخوایم ببینیم که چطور میتونیم یه عکس خیلی ساده رو به یه پوستر خیلی جذاب و حرفهای تبدیل کنیم سلام بله من سارا شفقی هستم اینجا استودیوی سیب اپ بود توی این سری از برنامه های پیکس آرت می‌خوایم یه چند تا کار خیلی جالب انجام بدیم با ابزارهای های حرفه این برنامه و مثلا بیاییم اون رو حذف کنیم یا تغییرش بدیم یا اگه سوژه ای اضافه هست توی اون منو حذفش بکنیم و چند تا کار جالبه دیگه خب بریم مورد برنامه بشیم. این گزینه بالا رو می‌ذاریم، طبق معمول، عکس بدن رو اضافه می‌کنیم. اول از همه می‌خوایم بکراند تصویرمون رو حذف کنیم. برای این کار از نوار پایین ابزار فیت رو انتخاب می‌کنیم. اینجا توی قسمت ریشیو شما می‌تونید نسبت ابعاد تصویرتون رو انتخاب بکنید که خب من می‌خوام به همون نسبتی که هست باشه. برای که بکراند رو هست کنیم از اون بالا گزینه پاککن رو انتخاب میکنیم و حالا کافیه اون سوژه که مدد نظرمون هستش رو از گذینه هایی که بهمون به داده انتخاب کنیم الان من میخوام کل این خانومی که تو تصویر هستش باشه ولی فقط بکراند هم هست باشه روی پرسن که بزنم میبینید که بکراند هست شد حالا شما اینجا میتونید خودتون اگر که میبینید خیلی خوب هرز نکرده بک‌گراندو اصلاحش بکنید مثلا اینجا با کن من میتونم قسمتی که مد نظرم هستش رو پاک کنم اما از این راه بهتر چی هستش اینی که بیایم از ابزار ریموو Background استفاده بکنیم الان من همه اینا رو کنسل میکنم بریم سراغ ابزار ریموو Background ببینیم که چه اتفاقی میفته تو همون نوار پایین گزینه ریموو بک‌گراندو میبینید که حالا به صورت مخفف نوشته اینجا باید اشاره کنم به این نکته که این ابزار پولی هستش و اگه شما میخواید نسخه بدون محدودیت پیکس آرت داشته باشید کافی که از سیب اپ دانلود کنید و از تمام قابلیتاش میتونید اینطوری استفاده کنید همطور که میبینید با دقت خیلی زیادی نسبت به اون ابزار قبلی برامون اومد بکراند هست کرد. البته باید بگم که به تصویر شما بستگی داره. مثلا اگه پسم می نتون خیلی شروع باشه شاید به این دقت نتونه براتون جدا بکنه. حالا وقتشه که بیایم بند جدیدمون رو اضافه بکنیم. اگر که بخواین فقط یه تکرنگ اضافه کنید تو همین گزینه اول کالر هر رنگی که بده نظرتون هستش رو میتونید انتخاب کنید همین یه گزینه گگردینت هم داره. که در واقع یه حالت سایه روشنی به تصویر شما میده و باز میتونید انتخاب کنید که از چه رنگی شروع بشه و به چه رنگی برسه حالا اگه میخوان یه تصویر به خصوصی رو اضافه بکنید از این بخش میریم به قسمت بعدی که بک‌گراند هستش اینجا یه سری پیش‌فرض براتون قرار داده که میتونید ازش استفاده کنید یا اینکه از طریق این فلش که اینجا هستش یه بک‌گراندی که حالا تو گالریتون قبلا سیو کردین رو ازش استفاده کنید همونطور که میبینید برای ما اومده موضوعات مختلف رو بندی کرده و ما میتونیم ازش استفاده کنیم برای مثال من الان این تصویر رو انتخاب میکنم برای بکراندم و اگه اپلایو بزنم خب سیف میشه ولی من میخوام بخشهای بعدی هم بهتون توضیح بدم بخش بعدی ای آی هستش که مربوط میشه به هوش مصنوعی پیکس آرت و شما میتونی اینجا براش توضیح بدین که چه بکراندی مدد نظرتون هستش و اون براتون میاد اونو میسازه و این بخش خب یه زن مفصل هستش چون مربول میشه به هوش مصنوعی تو قسمت های بعدی کلن و اجابه حوش مصنوعی پیکس آر صحبت می‌کنیم. پس فعلا از هوش مصنوعی میگذاریم و میریم سراغ مورد بعدی که ریشیو هستش اینجا میتونید نسبت ابعاد تصویرتون رو انتخاب کنید یا اون سوجتون رو بزرگش کنید، کچیکش کنید، جاشو تغییر بدین و هر کاری که مد نظرتون از از هست. خب پس زمینمون رو حذف کردیم، یه بک‌گراند جدید بهش اضافه کردیم و می‌بینید که تو همین الانشم هم تصویرمون جالب شده. اما میخوام بهتون یه چند تا ابزار باحال دیگه معرفی کنم از نوار پایین تولز رو انتخاب میکنید میبینید که یه عالمه گزینه اینجا هستش اما اینجا قصد داریم بهتون یه چند تاش تا که باعث میشه تصفیر شما یه حالت سور آل پیدا بکنن رو توضیح بدین یعنی ابزارهای دیسپرشن استرچ و موشن اول از همه بریم داخل دیسپرشن بشین ببینیم چه اتفاق میفته اینجا شما باید اون قسمتی که میخوان این تغییرات رو اعمال بشه رو انتخاب کنید. از اون پایین میتونیم سایز براشتونم خب تغییر بدیم مثلا من میخوام پشت سوژم ی روشی تغییرات اعمال بشه خب من میرم توی قسمت بعدی و میبینید که خودش اتوماتیک اومد کار بر من انجام داد حالا از طریق ابزارهایی که در اخیارتون گذاشته میتونید ادیتی که مد نظرتون هستش رو هرفیتر انجام بدید مثلا تو قسمت اول من میتونم کشیدگی این حالت شدگی رو بیشتر بکنم یا میتونم سایزش رو عوض بکنم براساس چیزی که مده نظرم هست جهتش رو تغییر بدم وقتی این اهرمو تکون بدم میبینید که جهت تغییر پیدا میکنه و یا یعنی اینکه از گزینه فید یا میزان وضوحش رو تغییر بدم و از طریق گزینه بلند هم میتونم نحوه قرارگیری تصاویر روی همدیگه رو تغییر بدم خب حالا بر میگردم میرم ببینم گزینه بعدی که استچ بود چی کار میکنه برامون دوباره میرم رو میزنم گزینه استچ رو انتخاب میکنم همطور که میبینید اینجا باز سری گزینه داریم توی زینه اولش مثلا که رپ هستش کاری که میتونید انجام بدین اینه که مثلا میخواد دماغات رو کوچیک بکنید یا یه قسمت رو کشیده تر بکنید خب از طریق این قسمت میتونین این کارو انجام بدید. اول از همه که میتونید سایز براشتون رو عوض کنید یا اینکه قدرت شما بیشتر یا کمتر بکنید هر چقدر که این قدرت رو بیشتر کنید غیر طبیعی ترین کار اتفاق میافته برای مثال من فکر اگر که روی سی بذارم قدرتشو شو خوب باشه مثلا میخوام می یهذرهمهههاش کشیده پروشه ببینین چه اتفاق میافته بریم تو تا گزینه هایی به هزیرم امتحان کنیم مثلا نگاهکنین وقتی من نگه میدارم دستم چه اتفاقی میافته مثلا تو گزینه بعدیش با زباره برعکس عکس دقیقا همین اتفاق میفته. کار جالبی میشه باش انجام داد دو تا گزینه دیگه هم داره یکیش اسکویزه که چکار میکنه انگار که قسمتی که شما مثلا روش کلیک میکنید رو جمعش میکنه و این که بر اون قسمت رو انگار که مثلا حجم میکنه مثلا شما میخوان یه نفر که بازو داره رو بازش رو بزرگتر بکنید از طریق این گزینه وقتی که نگه دارید میبینید یکم هجیم میشه اون قسمت حالا الان مثلا شما یه خطایی رو انجام دادین میخوان که یه قسمت خاصی رو پاک کنید کافیه که برید توی قسمت آخر که ریستور هستش باز اینجا سایز و پاور داره که همجور که گفتم چیکار میکنه اینجا هم, هم انجام میده وقتی که من این روش اینجوری بکشم همه اینا برمیگرده به حالت اولیش حالا بریم سراغ موشه مجدد میریم توی توز موشه رو انتخاب میکنیم اینجا شما دو تا کار میتونید انجام بدید یا اینکه به صورت دستی بیاین سوژهتون رو انتخاب بکنید اینجوری که میبینید حالا من کافیه که بکشمش به اون سمتی که میخوام موشن اتفاق بیفته و اینجا میتونم تعداد بارهایی که میخوام اون تکرار اتفاق بیفتر انتخاب کنم و رو کم و زیاد بکنم ولی کار بهتر که میتونین انجام بدین اینه که به صورت اتومات بذارین که براتون سلکت رو انجام بده. اگر روی اتو کلیک کنم میبینید که چقدر خودش تمیزتر این کار رو برام انجام میده. حالا اینجا فقط کافیه که باز دوباره بکشم ببینید چقدر بهتر شد. حالا شما میتونید جهتشو تغییر بدید به هر سمتی که مد نظرتون هستش. یا این کار با حالتی که میتونید اینجا بکنید، اینه که روی قسمت فری کنید و باز دوباره روی خود سوژه سیلیکت بانید ببینید چه با میفته انگار یه چرخشی دور سوژه من به وجود میاد. خیلی دیگه حالت سورال بیدا کرد حالا من میخوام برگرده همون حالت کشیدگی پشت سرش باشه به نظرم بهش بیشتر میاد. دوباره انتخابش میکنم میکشمش به سمتی که حالا میخوام و یه سری تغییرات روش میدم یک میکنم که اوکی شده باشه کافیه که اپلای بزنم و خروجی بگیرم. بریم سراغ بخش آخری که قرار بود برسو توضیح بدم و اونم چیزی نیست جز حذف یه آبجکت از تصویر تصویرتون. برای درک بهتر من یه تصویر جدید اپلوز کردم داخل برنامه از اون نوار پایین می‌ریم توی ابزار ریموف حالا کافیه که نسبت به اون در واقع ابعاد سوژه ای که میخواین حذف بشه سایز براشتون رو انتخاب بکنید. نه خیلی کوچیک باشه نسبت به اون نه خیلی بزرگ. حالا من یه نسبت خوبی انتخاب میکنم و کافیه که حالا روی اون سوژهه شما بکشید و باز اینجا مگم که نیازی نیستش که دی مثلا حجم زیادی رو بکشین نسبت به همون کافیه که بکشین و گزنه ریمو رو که بزنید میبینید که خیلی خوب و عالی براتون آبجکت رو حذف میکنه خب همونطور که دیدیم با ابزار های پیکزارت میتونین کلی تغییرات روی عکساتون اعمال بکنید و مسلما ما اینجا فقط قصدیه که شما با این ابزارها آشنا بشین و بدونید که چطوری میتونید از هر هرکدوم استفاده کنید ولی شما میتونید خودتون وقت بذارین تمرین کنین کلی و با خلاقیت خودتون کلی اثر های جالب درست بکنید. کنید. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب پراموشتون نشه و من شما رو توی ویدیوی بعدی میبینم اتیم.